السلام عليكم ورحمه الله معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ قبل ما بنبدا الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اذكروا الله لا اله الا الله قبل ما تشترك في القناه يا اخي لايك للفيديو يا اخي مع الفيديو لعبه جديده ومشاهده ممتعه ادي عربيتي من هذه فخلينا نلعب الجيم ونشوف ايه اللي هيحصل معانا آه شباب هي يعني لعبه حلوه بس مشكلتها كانت عايزه تليفون قوي شويه خمس حاجه والله شايف كده انا خلصت مرحله انا اوكي نبدا مرحله جديده يا اخي سرعه وحلاوه والله بص وش التصوير والجرافيك بتاعها حلو بس مشكلتها عايزه تلفون قوي انا تلفون أربعين فريم طبعا انا مش مشغل مش مشغل الدو فلوك بس بس تغرز تغرز الدفلوك انا مش مشغله بس شايفين يا شباب زي ما انتم شايفين كده بشغل الدو فلوك بقى لا ايه ده الاربعه خليتها الاربعه دلوقتي بس بس بس تحريك الاربعه يا اخي لعبه تحسك ولا حتى في الربع الخالي في السعوديه كره اللاج في في الجرافيك شويه ان شاء الله نجيبه حاجه حلوه كده قوية دوس دوس مالك وقفت ليه خلاص 700 اه زيت يا لا لا لا كده بقى في حالة اللي هو بص يا شباب اللي هي اللوك دي بتعمل عليها إك إيه؟ بص يا شباب واحدة واحدة بص كده اهو كده انت بتمشي على العجلتين اللي ورا العجلتين اللي ورا بس كده اهو الاربع عجلات بيمشوا تمام كده الاربع عجلات لما تيجي تعمل اللوك كده هو على ما اعتقد بتشغل الاربع عجلات كل عجلة لوحديها فاهمين؟ ايوه ميه بقى وبتاع ايواه دروس شوية مية عالية مية عالية مية عالية وممكن العربية تغرس لا لا العربية اتدفنت تحت المية لازم حتي نطلعهم منها لا غرزت لا لا لا لا اه فيها حبل يشدك اه لا طب انت كذا ماشي شد شد شد شد شد شد يلا بس كده ايوه تمام دوش دوش دوشي المفروض كده بقى ايه اطلع بقى طيب نقرب الاثنين تكفى ايوه الصراحة عفلوا الحبل يا شباب لون الحبل لا, لا لا لا لا لا لا لا ايوه ايوه بس شكرا ايوه تعدلي اه الله اخيرا اخيرا طلعنا من عاك هادر باشا خلي بالي الزيت ترمبة الزيت يقول هادر ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه <تصفيق> لعبة متعبة شباب ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه قربنا قربنا قربنا قربنا فعلا روعه بس عايز تليفون قوي شويه تليفون 60 فريم 90 فريم كده عشان تبقى اللعبه اسلس شويه كان معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لايك للفيديو تعليقك هيكون في فيديو جديد وسلام